السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لكن ان شاء الله الجيل ده قادر على الوصول والتاهل، مصطفى محمد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، البلدوزر المصري قادر المنتخب المصري والبلدوزر المصري هنا في هذه اللقطه، لقطه الهدف الاول ليفتح الطريق الى الاهداف في وسط الطريق الى طوكيو ان شاء الله. توكيو 64 كانت مصر رابع وتوكيو 2020 بهذا الجيل منتظر الكثير لكن مصطفى محمد يلعبها روعة روعة روعة مصطفى محمد لاعب الزمالك الحقيقة الرائع اللي ظهر بشكل رائع مع نادي الزمالك سجل في الاتحاد وسجل في ديكاداها وسجل في جنراسيون ومن اللاعبين الحقيقة المطالقين أمامنا هنا ويجد نفسه بهذه الكرة السلام عليكم